Dobrý den, jsem Anatol Svahelec a vy právě sledujete dvě minuty s Wikipedistou. Čas. Vikipedistický jméno? Petčka Bednář, po polsku. Občanský věk? 19 let, 22 dní. Wikipedistický věk? 5 let a 140 dní. Domovský město? Hrdý občan Orlové, okres Karvina. Článek s nejdelším názvem? To vím naprosto přesně, prosím tě. To je Kočár, biskupa Julia Trojera z Trojeraštajnů. Jaký funkce na Wikipedii zastáváš a co ty funkce znamenají? Já jsem na Wikipedii zprávce a já to používám hlavně, hlavně k řešení vandalismu. Co to je wikipedistický vandalismus? Tak to je záměrné chování k poškození Wikipedie. Kolik hodin týdně na Wikipedii zhruba strávíš? Um, tak to je mezi 0 a 168. <laughs> co na to říká tvé okolí? Toleruje, leč nechápe. Počet nahraných fotek na uh, Wikimedia Commons? Myslím, že to jde k pěti tisícům. V každém případě asi tak ještě půlka toho čeká na svůj čas. Jaká je tvoje fotografická specializace? Já jsem vždycky strašně rád fotil lidi, nebo třeba události, sporty pro Viki. Teďka s covidem to šlo, to šlo dost dopříč, ale věřím, že, že se na to zase vrhnu. Na jakou fotku uh, asi nikdy nezapomeneš? Já si myslím, že to bude fotka z letošního června. Bude to, bude to určitě nějaká fotka z Lužíc po Moravským tornádu. Jaký stereotyp o wikipedistech podle tebe není pravda? Že nejsme jenom banda anonymních nerdů. Jaký stereotyp o wikipedistech je pravda? Jsou to alkoholici. Hostem dvou minut s wikipedistou byl Té Bednář. Tadeáši, moc díky, že jsi na nás udělal čas. Taky díky, měj se.